السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا بكم في عرض جديد من عروض مودانيسا عرض اليوم من مودانيسا بيدي خصم بيصل حتى 70% هنشوف ازاي ناخد الخصم خصم اضافي على اي شيء معروض هنا على الموقع بخش صفحه الموقع طبعا الموقع عندي هنا في لغة العربيه واللغه الانجليزيه في بلاد التسليم لكل البلاد او الوطن العربي وهي امريكا كمان وليكن مثلا هنختار حاجه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 يعجبني وبعد كده بقول له أضف إلى سلة المشتريات ممكن نختار حاجة تانية وليكن الجاكيت ده ده جاكيت رمادي جميل جدا وفي منه لون بينك برده بختار المقاس اللي أنا عايزه وأقول له أضف إلى السلة